على ادهب فودانك اخيرا لقيت نروح شراء الفاكهه قال الشاعر خصم الحب وصفين وفواكه للاطفال وراك وراك بدره من سله تفاح وسله ليم وسله موز مع الربل قولوا الربل